Alert, Iohannis a semnat. Lege important, promulgat de presupunere în această dimineață. Președintele României Claus Klaus Iohannis a semnat joi, 22 martie, o nouă serie de decrete. F-ul statului a promulgat legea pe 1996 privind dreptul de autor sub linieră drepturile conexe. Legea are ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea funcționarea i activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autorii a drepturilor conexe, impunând o serie de reguli menite a asigura transparenta activității acestora, precum și posibilitatea membrilor de a controla modul cum sunt colectate și repartizate sumele provenite din drepturi. Utilizarea operelor protejate prin drepturi de autorii, Drepturi conexe necesită acordarea de licene de cetre diferit tutularii ai drepturilor de autor, aceștia având posibilitatea alegerii între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor de inute. De asemenea, virgulă sunt introduse prevederi mai precise referitoare la drepturile autorilor reale titularilor de drepturi, precum și obligativitatea ca aceste drepturi să fie introduse în statutele organismelor de gestiune colectiv, explicau reprezentanții guvernului la momentul emiterii modificrilor. potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, președintele dintele a semnat E un decret privind promulgarea legii pentru ratificarea convenției dintre România sublinierei, Bosnia sublinierei, Hercegovina pentru evitarea dublei impunerii, prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele prevenit, semnat la Sarajevo la 6 decembrie 2016.